تنگ دستی اور رقص میں بے برکتی کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس سے شاید ہی کوئی گھرانہ محفوظ نظر آئے تنگ دستی کا سب سے بڑا سبب خود ہماری بے عملی ہے جس کو سورہ شعرا میں اس طرح بیان کیا گیا ہے وما صاب مصیبت فویمہ کسبت عیدی کم ویاف و ان کثیرہ آیت نمبر تیس اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس کے سبب ہے کہ تمہارے ہاتھوں نے کمایا اور بہت کچھ تو معاف کر دیتا ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ عمالِ بد سے توبہ کر کے نیک امال میں مشغول ہو جائیں اللہ سبحانہ تعلیٰ سورہ عراف میں ارشاد فرماتے ہیں ان رحمت اللہ قریب المن المحسنین بے شک اللہ کی رحمت نیکوں سے قریب ہے رضق میں برکت کے طالب کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے رزق میں بے برکتی کے اسباب سے آگاہی حاصل کرے اور ان سے چھٹکارا حاصل کرے تاکہ رزق میں برکت کے ذرائع حاصل ہونے پر کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے آج کل رزق کی بے قدری اور بے حرمتی سے کون سا گھر خالی ہے بنگلے میں رہنے والے ارب پتی سے لے کر چھوپڑی میں رہنے والا مزدور تک اس بے احتیاطی کا شکار نظر آتا ہے شادی میں قسم قسم کے کھانوں کے ضائع ہونے سے لے کر گھروں میں برتن دھوتے وقت جس طرح سالن کا شوربہ چاول اور ان کے اجزا بہا ماز اللہ نالی کی نظر کر دیے جاتے ہیں ان سب سے ہم واقف ہیں کاش رشق میں تنگی کے اس عظیم سبب پر ہماری نظر ہوتی تجارت میں قسم کھانا آج کل کئی دکاندار روزی میں بندش ختم کروانے کے لیے تاویزات عملیات اور دعا کے ذرائع تو اپناتے ہیں مگر روزی میں برکت کے زائل ہونے کا ایک بڑا سبب خرید و فروخت میں بے جا قسم کھانا نہیں چھوڑتے حدیث پاک میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاع نمایا کہ تجارت میں قسم کی کثرت سے پرہیز کرو یہ اگرچہ مال کو بکوا دیتی ہے مگر برکت کو مٹا دیتی ہے روزی کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے عشاء کی نماز کے بعد دو رقع نماز راد الحاجت پڑھیں نماز کے بعد گیارہ مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھیں اسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح اللہ کا صدر ودان ان کا بزرک اللزیٰ رغا و رفان اللہ کا ذکر ان نَََال اسر یُسراسر یسرا پذا فرغ ولا رب کا فروغ گیارہ بار دلی شریف پڑھیں اللّہ مسلِّ علامحمدن کا مصلیطہ علاء ابراہیمہ او العلّ ابراہیمہ انََََََََََ کا حمید النجید اللّہ مَ بارق محمد و علاء عل محمد انكمہ باركہ علّابراہیمہ او الا علیہ ابراہیمہ آل ابراہیم ان كا حمید النجيد اس کے بعد يہ لطيف و سولہ ہزار چھ سو اكتاليس مرتبہ پڑھنا ہے اور آخر میں گيارہ مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنے مقصد کے ليے دعا منگيں ہيں بہت عجیب اور سریل تاثیر عمل ہے عمل کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک سو دانے والی تسبیح لے کر قبلہ رخ بیٹھ جائیں ایک تسبیح پڑھ کر قرآن کی یہ آیت تلاوت کریں اللہ لطیف الب یرزق من یشاء الح القبی العزیز سورہ شرح آیت نمبر انیس آیت پڑھنے کے بعد پھر ایک تسبیح ایک سو انتیس والی یا لطیفوں ہوگی پڑھیں اور اس کے بعد پھر آیت پڑھیں اس طرح ایک سو انتیس بار جب یہ عمل دہرائیں گے تو سولہ ہزار سو اکتالیس کا عدد پورا ہو جائے گا اس عمل کے لیے عشاء کے بعد کا وقت بہترین ہے وضو اچھی طرح آداب و اہتمام کے ساتھ کریں عمل توجہ اور محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ذکر اللہ کی نیت سے کریں اور توازو اختیار کریں یاد رکھیں یا لطیفوں کا اکثیر عمل اسے بہت فائدہ دیتا ہے جو تواز اختیار کرنے والا ہو ہو سکے تو زندگی میں ایک بار یہ عمل ضرور کر لیں تب زندگی کا رخ آسانیوں اور رحمتوں کی طرف ہو جاتا ہے اور اگر توفیق ملے تو بار بار کریں اللہ تعالیٰ کا ذکر جتنا کیا جائے اتنا مفید ہے یہ عمل کرنے کے بعد اگر روزانہ ایک سو بار یا لطیفوں کو معمول بنا لیں تو بےحد مفید ہے